ha nem tesznek az emberek semmit <laughs> ugye mi történik most? a jó emberek hagyják hogy a Rossell uralkodjon a Földön, nem? szó szerint és minek a következménye az hogy a Rossell uralkodhat a Földön? gyakorlatilag azt mondtad itt hogy az elnyomás de én nem ezt mondanám hanem a tudatlanság tehát a tudatlanság mert például hiába lenne elnyomás hogyha az emberek tudnák hogy hogyan kezeljék az elnyomókat és hogyan kezeljék magát az elnyomást tehát itt a legfőbb probléma ezen a bolygón az hogy tudatos butítás folyik, tehát tudatos mondhatjuk azt hogy elbutítás folyik és be van csomagolva ez az elbutítás egy olyan csomagolóanyagban ami amire látszólag úgy tűnik hogy hogy az embereket tanítják és ugye lett egy olyan szó, ami régen nem volt, ezáltal nem is magyar szó, ha megnézed, az a szó, hogy intelligencia. Hát annak semmi köze a magyar nyelvhez. Ez egy idegemből összeszedett szó. És az intelligenciára hivatkozva, ugye olyan oktatási rendszert dolgoztak ki a világban tehát ami azt jelenti hogy nyilván ez nem egységes de hogy az emberek azok úgynevezett intelligensek legyenek na most ráadásul ugye azt mondják hogy ha nem lenne egy ilyen szociális oktatási rendszer, mit jelent a szociális? hogy szociális működésre, szociális kapcsolatokra neveljék az embereket akkor az emberek ilyen barbár módon működnének, Na most erről csak annyit mondanék hogy régen az emberek azok csak nagyon alapelemi iskolákba jártak és mégse voltak barbárok és mégis intelligensebbek voltak mint a mai emberek de ugye ebbe belecsomagolták az egész oktatási rendszert és gyakorlatilag ma egy átlagember azt gondolja hogy minél több ilyen állami ellenőrzés alatt folyó iskolát jár ki annál többre viszi az életben pedig ez alapvető tévedés ugyanis a tapasztalatok azt mutatják hogy akik minél hamarabb kezdik el az életet és az pedig nem az állami vagy az államilag felügyelt oktatás hanem az élet az hogy teremt tehát bevonul a teremtés területére mondhatnánk azt hogy foglalkozás, munka, tevékenység aminek teremtés a végeredménye na most hogy az fizikai vagy szellemi teremtés az ebből a szempontból részletkérdés. És láttam például egy olyan videó részletet, ahol ugye nem tudom, kinek mond az a név valamit, hogy vár nem buffet. A világ egyik leggazdagabb embere. És ő saját erejéből lett a világ egyik leggazdagabb embere. Tehát benne van az első ötben ez az ember a világon az első öt leggazdagabb ember egyike és ez 11 éves korában kezdett el tevékenységet folytatni tehát mondhatni azt hogy gyarapítani a vagyonát, 11 éves korában és ha megnézed azokat akik gazdagok lettek az el, tehát szupergazdagok lettek, saját erőből szupergazdagok lettek az elmúlt időszakban azoknak a többsége 14-15 éves kor alatt elkezdte a teremtést magyarul befejezte már az iskolai tanulmányait és bevonult az életbe és elkezdett teremteni. De a nagy tömegekkel azt hitetik el, hogy akkor viszik sokra, ha minél több iskolát végeznek el, olyat, amit az állam valamilyen szinten felügyel. Na most megnézed, amit elvégeztél az általános iskolába és ha jártál középiskolába is, tehát nem szakmai iskolát mondok tehát nem szakmunkás képzőt mondok hanem középiskolát akkor gondold végig hogy abból a 12 évből nap mint nap, 12 évig tanítottak, abból a 12 év tanításból nap mint nap mennyit hasznosítasz? hát az olvasást, nem? az írást, nem? de legtöbb ember fiatal emberként már, már nem kézzel ír hanem géppel tehát az írást, meg még egy van számolás, nem? de a fiatalok többsége már azt is géppel csinálja tehát fejbeszámolás az már a fiataloknak nem annyira megy tehát gyakorlatilag az hogy te megtanultál alapvető műveleteket számolni megtanultál írni, olvasni ha visszaemlékszel mennyi időre volt szükség mutatom kettő évre kettő évre, most Képzeljétek el, beíratnak egy gyereket az iskolába, és szeptemberbe elkezd iskolába menni, és elvárják tőle, hogy decemberre olvasson, Tehát karácsonyra neki már olvasni kell. Tehát van rá egy-kettő, tehát szeptember, október, november, december négy hónapja. Nem egész négy hónapja, mert közben van őszisüveg, stb. Oké? Okay? négy hónap alatt ha kettő évet foglalkoznának azzal hogy az ember tudjon írni, olvasni és számolni de csak az alapművelőt, nem tudom az alapműveleten felül a matekban mennyi minden tanultunk? abból mit használsz? semmi, tehát gyakorlatilag megnézed a nyolc általános az arra azt a célt szolgálja hogy te valami tudományos professzor vagy kutatóvá válj majd mire nagy leszel érted? na most mert ott kellenek ilyen számítások meg ott kellenek olyan tudások amit ott tanulsz és ha ezt megnézzük tehát például mondjuk én imádtam a történelmet de azért úgy megkérdezném mire mész azzal hogy tudod hogy mikor volt a Mohácsi csata? semmire, érted? kinek kell tudni az hogy a különböző évszámok és milyen történelmi események mikor voltak? hát azoknak akik ezzel foglalkoznak felnőttként, nem? egyébként ahol a tudással kitörölheted a hátsódat, érted? mert mi nem ész vele hogy tudod? mire mész vele? semmire, tehát gyakorlatilag kettő év alatt meg lehetett volna tanítani az alapokra egy embert, a többi tíz évet azt kiroptad illetve mondjuk azt hogy kirobtuk az ablakon, világos ez? na most ezt miért mondom? mert a tudatos elbutítás onnan indult hogy olyat kell tanítani az embereknek aminek semmi hasznát nem veszi, miért? ennek kettős haszna lesz azért kell így tanítani az embereket tehát a gyerekeket mert egy nem fog tanulni meg lényeges dolgokat amit az életbe használni kellene mert olyanokat nem tanítanak oké? Okay? tehát olyan dolgokat tanítanak amit semmire nem fog használni az emberek 98%-a vagy 99%-a semmire és mi a másik hasna? hogy az nevelődjön be a gyerekbe hogy felesleges tanulni mert úgyse fogok belőle használni semmit világos ez? mert 10 évet úgy tanult vagy 11-et mert ugye most már egy év alatt már tudnod kell írni vagy a gyereknek tudni kell egy éven belül első osztályba tudnia kell írni, olvasni, számolni tehát utána még tanul 11 évet tanulja semmit, tanulja azt amire az a világon semmi szüksége nem lesz a 99%-nak az 1% meg le van ezzel kezdődő, alva végződő szóval, világos ez? kit érdekel a kisebbség, ha a többségnek az rossz világos ez? és a 99% az elég nagy többség az 1%-hoz képest tehát lényeg az hogy elérték az embereknél, még egyszer mondom azt hogy azt gondolják hogyha tanulok annak úgy sincs semmi értelme, mert mennyi éve tanultam és semmi értelme nem volt és a másik mi volt az előző? emlékeztek? nem? nem emlékeztek rá? -e? hogy most mondtam <gül> tehát két dolog volt mi volt az előző? Hm? nem tudjuk? <gül> majd eszünkbe jut, jó? <gül> szóval a lényeg az hogy elérik az embereknél azt hogy ne akarjanak tanulni, na most ugye azt mondják, azt is mondják hogy szocializálni kell az embert, na most én azt látom hogy kiár valaki 12 vagy 16 év iskolát és nem olyan szociális működésű, viselkedésű mint egy más, egy mondjuk egy két éves gyerek a két éves gyerek a sokkal szociálisabb viselkedésű mint bármilyen felnőtt tudod hogy működik? mondjuk elviszed a két éves gyereket mondjuk egy boltba és mondjuk állsz a kasszánál sorba és közben jön egy hasonló korosztályú gyerek a szüleivel. És körülbelül annyival, hogy ránéznek egymásra, és kettő percen belül már kommunikálnak egymással. Úgyhogy előtte soha sem látták egymást. Oké? Okay? Ha még szociálisabbak azok a gyerekek akkor körülbelül 15 másodperc fog eltelni érted? és már kommunikálnak egymással és ezt a felnőttek csinálják? tehát mondjuk állnak a sorba a és pár másodpercban már kommunikálnak egymással? de régen ezt csinálták? világos ez? én még olyan gyerekkorban nőttem föl mikor az emberek ezt még csinálták akkor kérdezném kik voltak az intelligensebbek? régen amikor én gyerek voltam ugye én városba nőttem föl tehát budapesti gyerekként amikor én gyerek voltam ez így volt hogy egyszerűen ugye a felnőttek abban az időszakban előtte már ugye a 20-as, 30-as, 40-es években vagy akár az 50-es években jártak iskolába és akkor ugye nem azt mondták hogy azért nevelik hogy intelligensek legyenek de mégis beálltak egy sorba és max. pár percen belül már folyt, folyt a diszkurzus, a beszélgetés érted? most ritka mint a fehér holó oké? Okay? és hát de ha az embert megnézzük az ember az egy társas lény az egy társas lény és ha nem társas lényként éli az életét akkor nem érzi jól magát a bőrében legalábbis nem annyira mintha társas lényként élne és ez mind annak köszönhető hogy szépen fokozatosan elérték hogy az embereket olyanra tanították aminek semmi értelme, megutáltatták velük a tanulást de gondold végig hogy azokat a tanjtárgyakat amit nem szerettél vagy és nem, ami nem érdekelt azt nem is szeretted és untad és ott unatkoztál az órán és borsózott a hátad mikor annak a házi feladatát kellett megcsinálni Gondold végig. Na most elérték az embereknél, hogy megutálják a tanulást. De én erre javaslok valamit, jó? Mi lenne, hogyha kipróbálnátok, ugye ti már kipróbáltátok, akik itt vagytok, és, és ugye tanulóként hallgattok engem, mi lenne ha kipróbálnátok mondjuk egy három hónapos tanfolyamat ami nincs befejezve csak próbáljátok ki hogy vajon amit itt tanulsz fogod-e tudni használni az életedben? mert itt mást nem tanulsz csak olyat amit akár a minden napjaidban tudsz hasznosítani na nézzük meg hogy mik ezek amit tudsz hasznosítani, hoppá bocsánat, nem ezt kell nyomnom hanem ezt kell nyomnom, oké okay. itt van 10 terület, 10 terület az életednek nem tudom nektek mennyire tanították abban a 12 évben vagy akár fölötte 16 évben vagy ha kevesebb volt 8 évben mindegy, tök mindegy hogy hogyan bánj önmagaddal? vagy hogy hogyan bány majd a pároddal? vagy hogyan bány mondjuk a szüleiddel? vagy hogyan bány mondjuk a gyerekeiddel? hogyan neveld a gyerekeidet? vagy mondjuk hogyan bány általában az emberekkel, másokkal akik nem ide tartoznak hogy párod vagy szüleid vagy gyereked hanem a többiek vagy hogyan bány mondjuk a munkáddal? hogy a munkádból ki tud hozni azt amit lehet vagy hogyan bánj mondjuk a pénzzel? hogy legyen elég pénzed és ne legyenek sose pénzügyi gondjaid. vagy hogyan bánj mondjuk a környezeteddel? mi a környezeted? az a világ ami körülötted van, nem, nem az emberhez kapcsolódó világ, oké? Okay? tehát ami azt jelenti úgy, úgy ért, hogy nem az emberek világa nem az állatok és a, a tárgyak világa illetve a növények világa stb. stb. vagy hogy hogyan bánj mondjuk a hatóságokkal? hogy ne legyenek problémáid a hatóságokkal vagy hogyan bánj mondjuk a teremtőddel, az Isteneddel? Hm? ezeket tanították? ha valaki esetleg járt hittanra akkor lehet hogy itt tanították hogy imádkozz hozzá, nem? de igazából még azt sem magyaráztak el hogy az kicsoda, micsoda, hogy működik, érted? nem magyarázták el, még a hit tanul sem, Éltem hit arra gyerekkoromban már emlékszem hogy bármi olyan dolgot, tanítottak nekünk hogy tanuljuk meg a különböző imákat és akkor mit tudom én hogy lefekvés előtt imádkozzunk meg satöbbi meg esetleg evés előtt is, hát ilyeneket tanítottak, de az hogy ki az? mi az? mit tud az? miben tud segíteni? hát az mintha nem lett volna, mintha kimaradt volna érted? na most az életünk pedig ha megnézzük hát ebből a tíz területből áll tíz területből és ez gyakorlatilag hát nem egy olyan amit el lehet mondani teljes egészében mondjuk pár óra alatt vagy pár nap alatt vagy pár hét alatt, vagy pár hónap alatt, de még pár év alatt sem mind kiderült ha most gondold végig emberek élnek és betöltöttek bizonyos életkort ugye mi jellemzően felnőtteket tanítunk, régen megkérdezték tőlem hogy mi nem tanítunk gyerekeket nagyon egyszerű, azért nem tanítunk gyerekeket mert ha te tanítanál gyerekeket és haza hazamegy és a szüleit nem tanítod ugyanolyan hülye marad szegény érted? sajnos mert a szülő nagyobb hatást fog gyakorolni rá jóval mint az iskola ezáltal ugye mit kell jellemzően tanítani? hát a gyerek az első 7 évében éve, a gyerek az első 7 évében mintát szerez és ezt a mintát amit szerzett 7 éven keresztül azt a mintát fogja használni és tudott ki a minta alany a szülő nem az óvónéni, néni nem, nem, nem a szomszéd asszony a szülő. Majd 7 és 14 év között befolyásolni fogja az életét az, hogy mit tanul abban a 7 évben. Méghozzá nem kismértékben fogja befolyásolni, hanem nagyon. Tehát van 14 éve a gyereknek, ami a szülői szempontból meghatározó mert ugyanis a gyerek akármilyen hihetetlen, ha a szülőtől nem tanul jót mondjuk a második hét évében akkor a barátoktól fog tanulni és tudod mit tanulnak a barátoktól? a hülyeséget tehát mindenféleképpen abban a 7 évben, a 7-14 között a gyerek tanulni fog, akkor is, ha tanítja a szülő, akkor is, ha nem tanítja a szülő. Oké? Okay? És ha olyat tanul, amire semmi szüksége nincs, akkor az itt bemegy. És meg kijön. Tudod miért? Mert az embernek van egy alapvető működése hogy én azt fogadom be azt a tudást amire szükségem van ez egy alapvető dolog az embernél és minden embernél érted? azt fogadom be amire szükségem van emlékezz mikor itt tanulsz, mondom az itt tanultaknak hányszor volt olyan hogy tanultál valamit? és mivel nem volt rá szükséged igazából itt bement, itt kiött. de egyszer mikor szükséged lett akkor azt mondtad, huhú, na vegyük csak elő azt a tudást és akkor elkezdted ismételni azt a tudást mert már nem emlékeztél rá részletesen hogy mit is tanultál -e ott azon a részen és azt mondtad hogy na akkor nézzünk utána hogy mit is tanítottak evvel kapcsolatban és akkor fogja az ember és átnézés, és fölelevenedik az a tudás amit tanítottak és be tudja építeni az ember az adott élethelyzetébe szóval lényeg az hogy az ember így működik hogy amire nincs szükséged az például meg lehet venni csak nem fogod mire használni, érted? lehet hogy fogod nézegetni hogy húha nekem ez van csak éppen használni nem fogod, mert nincs rá szükséged lehet vele felvágni esetleg ha jó drága valamit vettél, érted? vagy valami nagyon szép de nincs rá szükséged akkor csak ebben kimerül annak a valaminek a használata tehát lényeg az hogy amire szükségünk van azt építjük be valamilyen szinten az életünkbe hát most mondok példát valakinek nincs párja és nem is akarja tanítani a párkapcsolatot másoknak, akkor a párkapcsolattal kapcsolatos tudás itt bemegy itt meg kijön, világos ez? de bármilyen ilyen típusú képzés, ha valakinek nincs gyerek és nem akar gyereket nevelni és nem is akar ebben másoknak segíteni itt bemegy a tudás, itt meg kijön ennyi? mert nincs rá szüksége most itt vagyunk egy olyan világban ahol tehát az embereket arra tanították amire nincs szükségük tehát mondom számolásra van, írásra van, olvasásra van, erre van szükség ezt használjuk is valamilyen szinten de más használjuk, amit tanítottunk, semmit, nem tudsz még egy olyan dolgot mondani a 12 évből amit rendszeresen használsz hát gondold végig ma a világban hány olyan szakma van amit régen egyszerű betanítással tudtak csinálni, tehát nem kellett hozzá iskolát végezni hanem valaki betanította az azt jelenti hogy mit tudom én pár hét alatt betanulta Érted? és utána tudta csinálni, jó nem kapott belőle szakmunkás bizonyítványt érted? de ugyanúgy el tudta utána végezni mint aki betanította őt ma a szakmák illetve a tevékenységek jó részét amit régen simán betanítottak azt is iskolában lehet elvégezni, érted? és ott tanulnak Hónapokat, éveket, olyan dologban amit régen fogták az pár nap alatt vagy pár hét alatt az emberek betanulták tehát például az én anyám az varrónő volt és nagyon jó keresett vele a varrónőséggel, de nem ruhát vart, hanem kesztyüket, azért mert édesapám meg ugye a kesztyű szabászatot tanult annak annak idején, nem hagyományos kesztyűt vart hanem munkavédelmi kesztyüket a múltban és jó jól keresett, de nem volt neki varvonő szakmája hanem simán betanították és és mégis meg tudott varni kezdjüket, tehát mintakesztyű, ami meg volt hogy mit tudom én egy hány Milliméter lehet egymástól. Érted? És lényeg az, hogy, hogy, mit tudom, akkor is volt már olyan, aki varónőként szakmát végzett. semmivel nem tudott jobban. Bármit. Tehát van egy csomó olyan szakma, ami gyakorlatilag sima betanított tehát itt vagyunk egy olyan világban ahol megpróbálják az életedet túlbonyolítani érted? tudod miért tudják túlbonyolítani? mert az időd bizonyos részét nem avval töltöd el hogy tényleges tudást szerez és ha az ember nem szerez tudást a mai világban akkor sokkal de sokkal nehezebben boldogul az életében mint valaha tehát egy olyan világban vagyunk tehát ha megnézed ha az én tartozik, tartozol az melyik korosztály? ugye az 1942 és 67 között született korosztály az az én korosztályom és ha az én korosztályomban tartozó vagy akkor láthatod azt hogy mikor volt jobban előre látható hogy mi lesz a jövőben manapság vagy régen? tehát itt mindenki azt mondja hogy régen tehát régen drága fiatalok ez úgy működött hogy tudtál tervezni nyugodtan akár 20 évre érted? most? kettő hónapra nem tudsz előre tervezni nem úgy húsz évre ha két hónap múlva nem tudod hogy nem hoznak-e valami olyan rendeletet ami megállítja azt a tevékenységet amit folytatsz én a jogban elég jártas vagyok azért mert régen mint cégvezető mint pénzintézet vezetőnek otthon kellett lenni a jogban és legalább hát nem annyira hanem jobban ott voltam azon a területen a jogban mint a jogászok de tényleg és azt látom most hogy iszonyú sok változás történt az elmúlt több mint másfél évben a jog területén érted? de annyi változás ami egyszerűen egy jogás számára követhetetlen érted? tehát követhetetlen és össze-vissza, de szó szerint össze-vissza változtatják a jogot tehát szó szerint na most egy olyan világban ahol állandóan minden változik ott nem lehet kiszámítani hogy mi lesz két év múlva, öt év múlva vagy tíz év múlva, érted? egy biztos dolog van ha az embernek van olyan információja hogy bizonyos lények mit terveznek bizonyos lények mit terveznek oké? Okay? és ezek a bizonyos lények meg tudják azt is határozni hogy mikorra mit terveznek mert embereknél ez pontosan meghatározni lehetetlen, most milyen lényekről van szó? isteni lényekről az isten, tehát nem tudom tudod-e hogy az isteni működésben odafönt ott nincsenek jogszabályváltozások ott nincsenek, ott nincs olyan hogy naponta adjunk ki új és új, nem egy jogszabályt hanem többet ott nincsenek, sőt nincsenek jogszabályok ott egy van etika oké? Okay? És minden az etika alapján működik. Minden. Az pedig, annak van egy egymondatos alapelve. A legnagyobb jó érdekében történő cselekvés. Nincs hozzá semmi. Tehát a legnagyobb jó érdekében történő cselekvés. És ott minden annak alapján történik ami a legnagyobb jó érdekében történik tehát hogyha ezt most elvetítenénk erre a tíz területre akkor azt mondanánk hogy ez minden jó legyen, érted? és a többségnek ez jó legyen, világos ez? Na most ezáltal, hogy náluk ilyen szabályozás van odafönt, nincs szükség mindent szabályozni. Mert itt a Földön lassan már azt is szabályozzák, hogy mikor pukizhatsz. Érted? Szóval a lényeg az, hogy ott nincs, nincs el. és ha van egy jó működés valahol, nem itt a Földön, mert itt a Földön nincs akkor nyilvánvalóan mivel sokkal hatalmasabb hatalommal rendelkező lényekről van szó mint maguk az emberek és mivel mi alájuk tartozunk onnantól kezdve nyilvánvalóan ők határozzák meg ezt, azt hogy a jövőben ezen a bolygón minek kell lennie, mikorra tehát mikorra minek kell lennie? ezt nem mi határozzuk meg ehhez ugye ők biztosítottak dolgokat hogy azok megtörténjenek, létrejöjjenek és biztosították azt hogy az emberek éljenek azokkal a lehetőségekkel amivel élhetnek tehát ez azt jelenti hogyha az emberek nem élnek azokkal a biztosított lehetőségekkel akkor nyilván az ő számukra nem fog létrejönni az aminek létre kell jönnie mert ezen a bolygón valaminek létre kell jönnie, méghozzá meghatározott idő ide idő alatt kell létrejönnie és meg van hogy maximum mikorra, nem minimum Maximum korra, hát nézzük meg hogy ez mi ez 2035 2035-re aranykornak kell lennie mit jelent az aranykor? az aranykor az egy elnyomásmentes átmeneti társadalmi forma átmeneti társadalmi forma, tehát nem egy végleges, hanem egy átmeneti társadalmi forma az azt jelenti hogy nincs elnyomás, nincsenek elnyomók tehát tudni kell azt hogy kétféle ember van, vannak a szociális emberek azok a nem elnyomók és vannak az antiszociális emberek azok az elnyomók és azt is érdemes tudni hogy az antiszociális emberek tehát az elnyomók azok nem változnak meg és azt is érdemes tudni hogy elnyomás hatására a szociális emberek viszont nehezen változnak ezt is érdemes tudni oké? Okay? Mit jelent a változás? A változás az mindig a jobbá válást jelenti. Tehát magyarul hogy jobb legyen, legyél, jobban bánjál önmagaddal, jobban bánjál a pároddal, sőt, egyre jobban, ez mind egyre jobban bánjál. Egyre jobban bánjál a gyerekeiddel, a szüleiddel, másokkal, munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel a hatóságokkal, az isteneddel, tehát hogy mind egyre jobban és jobban bánják nyilván ez egy fokozatosság, ez nem úgy megy hogy az ember nem tanult valamit és akkor elkezd tanulni és brilliás módon már működik neki mondjuk a párjával való bánásmód, nem így működik ez lépésről lépésre lehet ezekben haladni ahogy az ember tanul úgy szépen építi be az életébe a tudást tehát mire egy embernek beépül bizonyos területre a tudás ezek közül valamilyen területre az nyilván idő tehát viszont ha az emberek elnyomást kapnak a szociális emberek akkor ez azt jelenti hogy tanul, használja, visszaesik, kap egy elnyomást és visszaesik tanul, használ, mikor elmúlt az elnyomás megint tanul, használja kap egy elnyomást megint visszaesik ez látszólag ilyen kőműves kelemen Haladás. ha csak az ember nem tesz meg olyan dolgokat ami az segíti hogy tovább fejlődjön és ezek a visszaesések egyre ritkábban legyenek vagy elmúljanak tehát erre van lehetőség mi az ami befolyásolja leginkább egy szociális embernek a fejlődését? hát például mondok dolgokat, tehát nem mondom hogy ez az első, ez meg a második, ez meg a harmadik jó? tehát azt mondom hogy leginkább mik ezek hát például az hogyha az egyik fejlődik párkapcsolat esetén, a másik meg nem akkor ez egyre nagyobb gondot fog jelenteni a párkapcsolatban csak úgy mondom akkor például az ember elég sok időt tölt el, főleg egy aktív ember a foglalkozásával, a munkájával és ha ott nem tanulnak az emberek akkor az hasonlítani fog a párkapcsolati különbségnél a tudás különbségre hogy egyszerűen tudásban eltávolodik a többiektől és se azok nem érzik jól magát azzal az emberrel aki többet tud se az aki többet tud azokkal akik jóval kevesebbet, világos ez? nem az a baj ha valaki jóval kevesebbet tud hanem az a baj ha valaki nem akar többet tudni oké? Okay? és minden olyan dolog például ha mondjuk sokat találkozol a szülőddel ha a szülőd nem fejlődik és te fejlődsz ugyanez lesz mint a párodnál vagy a ez ugyanezzel a gyerekekkel kapcsolatban ha a gyerekeid nem fejlődnek, te fejlődsz ugyanúgy elindul az eltávolodás és mit jelent ez az eltávolodás? tehát ez úgy működik hogy értsétek hogy azok akik nem akarnak fejlődni azok megpróbálják visszahúzni azokat akik fejlődni akarnak ritka a kivétel, csak úgy mondanám tehát valahogy az emberben van egy olyan ösztön és ez nem tudatos, a tudatossághoz ennyi köze sincs egyszerűen úgy működik a nem tudatos ember hogy a másik fejlődik akkor ő megpróbálja visszahúzni és ez egy olyan állati működés mint mondjuk a baromfi útban van a tolasnyakú tyúkok közé bekerül egy kopasznyakú tyúk akkor halára csipkedik szó szerint tehát lényeg az hogyha az ember tudja azt hogy emberek nem akarnak fejlődni és olyanok közt vagy akik nem akarnak fejlődni akkor vagy megpróbálod azt elérni, megkísérled elérni, mert ugye a kutya próbálkozik tehát a, kis, a kutya az nem kísérletezik csak az ember embertül tehát hogyha megkísérled azt elérni hogy ők is fejlődjenek tehát tanuljanak akkor semmi gond nincs azokkal az emberekkel de ha ezt nem tudod elérni akkor nagyon-nagyon nehezen tudsz változni, fejlődni mert vissza fognak fogni, vissza fognak húzni hát ilyenkor mit tehet az ember? vált és ott hagyja azokat az embereket akik nem akarnak fejlődni komolyan? szó szerint, családot is. családot is, így van mm -hmm. így van hát az nem azt jelenti hogy mondjuk a gyerekeidde vagy a szüleide nem tartozd kapcsolatot csak lehetőleg minimalizálod a velük töltött együttlétet világos ez? tehát hogyha ha megnézed ez ugyanígy van a párkapcsolatban, ha, ha két ember Teljesen más utat jár. Akkor az a legjobb megoldás, ha minél kevesebbet kommunikálnak. Ha mégis együtt akarnak maradni. Oké? Okay. Tehát ezért mondtam, hogy meg kell kísérelni azt, hogy ők tanuljanak, fejlődnek. Miért? Mert mi lesz akkor, ha nem tanulnak? 2035-re visszamegyünk oda aranykornak kell lenni, az azt jelenti hogy aki nem tanul meg arra az időszakra úgy, úgy működni hogy a másikat ne nyomja el akkor kivonják a fentiek a forgalomból, ugyanúgy ahogy a fentiektől függött hogy te megszülettél ugyanúgy függ tőlük az hogy te mikor halsz meg ez azt jelenti hogy fogják és vannak a forgalomból. és mi lesz veled? jó azért bíztatlak mert van egy létközi állapot, a lelked nem hal meg a tested marad itt a földön és reméljük hogy a lelked elhagyja a bolygót és a létközi állapotban várod az újra születésedet. egy másik testbe beszületést na igen ám de hova? mert ugyanis 2035-től ugye az emberiség egy része ide nem születhet újra miért? hát mert jóval kevesebb lesz a család meg például én meg már nem akarok gyereket nekem nem az a dolgom csak nem 60 évesként érted hogy gyerekeket neveljek vagy gyereket neveljek nekem az a dolgom hogy az embereket tanítson és lényeg az hogy ugye marad egy csomó ember de egy csomó ember meg nem akar fejlődni és csak oda tudnak újra születni a lelkek akik fiatalok és még akarnak gyereket, világos ez? és akik meg nem akarnak gyereket oda nem tudnak újra születni és akkor mi lesz velük? hát akkor az az hogy van egy bolygó ahol újra akarják indítani az emberiséget nulláról nem itt a környéken van, nem a naprendszerünkben van, jó? hanem jócskánt kint tehát azért jó ha tudjuk hogy mikor a földet létrehozták akkor ez volt az univerzum széle oké? Okay. nagyon érdekes mert 10 évente 1 milliárddal, a tudomány szerint 1 milliárddal nő a Föld élettartama mondom 10 évente 1 milliárddal nő a Föld, tehát a tudomány mindig rájön hogy a Föld nem annyi idős hanem jóval idősebb és tíz évente kimondják hogy egy milliárddal idősebb és akkor az annyira már nem feltűnő tudod mert csak egy milliárddal emelik a föld élettartamát, szóval lényeg az hogy mikor a Földöt, földet létrehozták akkor ez volt az univerzum széle csak igen ám csak már kiépült naprendszerekkel azóta és az univerzum széle az nem itt van hanem jócskán ilyen és azok a lelkek amelyek nem támogatják a magas rezgést azok ebben az univerzumban amiben vagyunk azoknak nincs itt a helyük oké? Okay? és azok amikor meghalnak fogják kirakják őket oda a külső periféria szélén lévő bolygóra és indítják a nulláról, most mit jelent a nulláról indulás? az hogy még az a tudásod sem lesz hogy hogyan kell egy tüzet meggyújtani világos ez? nem tudom tudjátok-e hogy az emberiség mióta használja a tüzet? tehát ez az emberiség, mindössze 7000 éve 7 ezer éve és úgy tanulták meg hogy megtanították nekik mert maguktól nem tudták megtanítani, világos ez? és akkor szépen ugye mivel nem lehetnek itt a rezgésük miatt és nem tudnak újra születni miért? mert ugye sokkal kevesebb család lesz ezáltal mennek oda ki? de hát gondoljátok végig ott is nulláról indul a dolog és ott is leszületik majd vagy pár száz család és akkor a milliárdok mikorra jutnak sorra az újra születésre jó kérdés, nem? tehát hogyha te úgy gondolod hogy te minden tudsz ha úgy gondolod, hogy neked nem kell fejlődni akkor ezen a bolygón nincs helyed a jövőben oké? Okay? és hiába gondolod azt hogy hát ez úgyse így lesz ugye az a különbség hogy én meg tudom hogy így lesz mert nekem van egy olyan kapcsolatom a fentiekkel ahol tájékoztatnak ezekről a dolgokról olyan dolgokról tudok velük kommunikálni aminek nem tudsz utána nézni érted? tehát nincs ott a neten vagy egy könyvbe leírva, érted? nem tudsz utána nézni és a kommunikáció már úgy működik mint mikor nek veled leállok beszélgetni oké? Okay. régen ez nem így működött hanem úgy működött hogy föltettem valami kérdést és akkor pár perc múlva kaptam választ vagy legalábbis akkor fogtam föl a választ most már ez kicsit fölgyorsult mióta ugye ezt rendszeresen igénybe veszem ezt a kapcsolatot és lényeg az hogy sok minden tudok úgy és olyan dolgokról amiről az emberek nem nagyon tudnak akik itt tanulnak azokról sok minden tudnak, mert én olyan vagyok ami tudni kell, azt úgyis elmondom de azok akik kint vannak mit jelent a kint? tehát nem tanulnak itt azok nem tudják ezeket a dolgokat miért? mert ugye a tanulók tudják ezeket a dolgokat, a tanulók na most lehet tanulni az embernek sok helyen csak nem mindegy hogy mit tanulunk, nem mindegy hogy hogy mondjuk csak az életünknek egy kis szegmensét tanuljuk például mondjuk a párunkkal való bánás módot vagy minden szépen sorba érted? és nem mindegy hogy mennyiért olyan áron ami mondjuk a legtöbb ember számára hosszú távon megfizethetetlen vagy akár már középtávon is vagy olyan áron ami gyakorlatilag bárki számára megfizethető ma az átlagkereset Magyarországon nettó csaknem 200 ezer forint tehát így valahol ott van 200 ezer környékén, ez nettó, amit az a visznek tehát ez nem a bruttó, ez a netto. és akkor ugye mondhatnád hogy a te fizetésed hol van ehhez képest akkor is ez az átlag jó? tehát de ha neked a jövedelmed mondjuk csak nagyon alacsony, és tudom én ezer forint nettóban csak most mondtam valamit hát akkor is annak a 10%-a az mennyi? 12 ezer forint, nem? én tanultam tudod mikor? 91-ben vagy 91 után már tanultam hogyha akarsz valamit kezdeni az életeddel akkor a legjobb befektetés a tudásodba való befektetés, mert ugyanis a tudásodban való befektetés az nem inflálódik azt nem lopják el az nem vészel, nem tudod elhagyni, érted? Az Eg van. És a tudásodba való befektetés az a legjobb befektetés. És ha az életben boldogulni akarsz, akkor legalább a jövedelmednek a 10%-át fektesd be a tudásodba. És ugye, akinek ennél magasabb a jövedelme, hát még be se kell fektetni a 10%-át de ami az ember és az élet működésével kapcsolatban tudást kaphatsz amögött szinte kivétel nélkül üzleti megfontolás van mit jelent az üzleti megfontolás? az hogy minél nagyobb hasznot akarnak belőled a te tanulásodból kipréselni ezáltal óránként sok ezer forint képzési díjat szednek be tőled ugye a mi képzéseink alapvetően kócs képzések de nem úgy hogy átvettem kócsképző dolgokba hanem én dolgoztam ki tehát kócsképző Én nem voltam kócsképző intézményben sosem tanulni. Világos ez? Tehát onnan nem tudtam átvenni semmit. És én dolgoztam ki. És olyan kócsképzés tanfolyamot dolgoztam ki, ami teljesen páratlan ezáltal a bolygó szinten. Mert nekem a kulcskérdés, hogy minden olyan területre tudást nyújtsa amivel te az életedben találkozhatsz oké? Okay? ezáltal az elmúlt hát most már mondhatom hogy 11 évben az élet és az ember működésével nem tud, kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést feltenni amire ne tudtam volna adni a választ és a megoldást na most lényeg az hogy maga a tudás az ma jelenleg a bolygó szinten egyedülálló és nem üzleti alapokra van helyezve tehát nem az a lényeg hogy minél több pénzt kiszedjünk belőled hogy a működtető szervezet minél jobban gazdagodjon hanem ez nálunk úgy működik hogy akik itt tanulnak azok hozhatnak tanulókat, és hogy milyen formában ez most részletkérdés és utána annak a jutalékát ugye használhatják például a saját tanulmányaikra de jövedelmet is tudnak belőle csinálni tehát van akik ebből élnek a szervezésből és ha megnézzük ugye mire szervezünk? arra szervezünk hogy az emberek tanuljanak és arra hogy megvalósulhasson az aranykor minél nagyobb lélekszámban és ez azt jelenti hogy maga a szervezés az csak annyi hogyha valaminek valami tetszik az embernek akkor egyszerűen másoknak megosztja, érted? az ami tetszik és hogy ezért ugye jövedelme van az embernek az ebből a szempontból részletkérdés és de gondold végig hogy te most dolgozol valamit az életedben ha itt nem lesz aranykor akkor a bolygót a WC húzzák le most idézőjelbe érted? tehát a terv az hogyha netántán nem lenne aranykor akkor sajnos ezt a bolygót meg kell semmisíteni oké? Okay? hogy miért? erről már beszéltem díjmentesben, most nem kívánok erről beszélni tehát és meg tudod nézni az interneten az ilyen képzésemet, tehát lényeg az hogy ez a bolygó vagy az emberiség által megemeli a rezgését mert az emberiségtől függ hogy ennek a bolygónak milyen a rezgése vagy most afelé megyünk hogy a bolygó rezgése csökken, mert az emberiség rezgése csökken tehát hogyha nem emeli meg az emberiség a bolygó rezgését akkor ennek a bolygónak nincs helye itt, oké? Okay? az nem azt jelenti hogy eltolják innen tehát az nem lehet eltolni <gül> hanem azt jelenti hogy megsemmisítik ugyanúgy mint a Mars és a a Jupiter közötti, ha jól emlékszem Jupiter, a Mars és Jupiter közötti bolygót ami ott volt azt is megsemmisítették és most egy kis bolygóövezet kering a naprendszerbe, tehát az bebizonyított tény hogy az szétrobbantott bolygó és nagyon érdekes mert visszamegyünk a történelembe ilyen nagyon-nagyon régi több ezer éves rajzokban, kőbevésett rajzokban ott van az a bolygó még egyben oké? Okay? és már nincs ott az a bolygó, tehát egy bolygóval több volt oké? és most nincs ott, szóval a lényeg az hogy vagy erre a sorsa jut ez a bolygó vagy ugye amire valószínűleg kicsi az esély mert az ember képes arra hogy tudatosodjon csak egyszerűen az előítéleteidet kellene levetned oké? mert az előítéleteid az mind a múltból fakadnak nem az előző életeidből hanem az ebben az életedben lévő múltból fakadnak oké? Okay? tehát ami azt jelenti hogy ha valaki nem akar fejlődni az azért nem akar fejlődni mert vagy elnyomó vagy szociális emberként olyan környezetben él akik a környezetében folyamatosan le akarják őt beszélni arról hogy tanuljon a bolygón minden ötödik ember elnyomó és mivel az emberek nem tanulták azt hogy hogyan ismerjék fel az elnyomókat ezért gyakorlatilag azt lehet mondani hogy akik nem tanulták ezt mindenkinek a környezetében vannak elnyomók és ők bőszen dolgoznak azon hogy te ne akar fejlődni, oké? Okay. és ha az ember így tanul akkor képessé válik arra hogy egy sokkal de sokkal minőségibb életet úgy éljen hogy értse az életnek és az embernek a működését és a fejlődésünk során szerteszünk arra hogy képesek legyünk a legnagyobb jó alapján cselekedni és szépen 2035-ig vagy már előtte bevonulni az aranykorba a fentiek abban segítenek minket hogy hozzájussunk a tudáshoz, abban segítenek minket hogy ez a tudás ez folyamatosan rendelkezésünkre álljon és ebben ugye nagyon komoly segítséget kell nyújtaniuk és nyújtják is és abban segítenek bennünket hogy szépen azokat akik akadályozni akarják az emberiséget abban hogy tudáshoz jussanak azokat szépen kivonják a forgalomban oké? Okay? és azok akik ugye jó emberek de nem akarnak tanulni mert antiszociális elnyomók hatása alatt állnak és ugye azok elérik náluk hogy ne akarjanak tanulni hát azoknak meg nem lesz egyszerű a következő élet de ez sem tehát ez sem mert nem kerülhetnek be 2035-től az aranykorba tehát a 2035-ig az embernek azt is meg kell tanulnia hogy úgy tudjon cselekedni hogy a szociális ember ne elnyomoskodjon mert ugyanis úgy működünk hogy sajnos tudás nélkül a szociális ember is elnyomoskodik időnként nem annyit mint egy elnyomó mert a szociális ember akkor elnyomoskodik, ha elnyomás éri és akkor tovább az elnyomást tehát mi emberek tudunk tehát ezért vagyunk még mert ugye 2012-ben rollot kellett volna lehúzniuk a fentieknek és addig tartott volna az emberiségnek a sorsa és azért adtak lehetőséget az emberiség számára mert sok a jó ember de a jó emberek nem tesznek semmit ha rossz eluralkodik a Földön és a jó embereknek nem az a feladatuk hogy tüntessenek nem az a feladatuk hogy törjenek, zúzzanak hanem az a feladatuk hogy egyre tudatosabban működjenek, világos ez? és az egyre tudatosabb működés az azt jelenti hogy egyre kevésbé hat rá az ösztönös működés és hat rá a manipuláció világos? márpedig ha megnézed most egy olyan világban élünk ahol óriási manipuláció folyik óriási és méghozzá nem jó irányba történő manipuláció hanem a rossz irányba történő manipuláció. Tehát olyan tandíjjal tudsz tanulni, ami teljesen páratlan. Hát gondold végig, most még úgy tanulhatsz, hogy óránként 330 forintért. Hát ez mi? Ez semmi. Egy hónapban van 30 óra képzés. Jó, ettől az első hónap eltér, mert az 660 forint. De hát akkor is ez az összeg, ez nudli. Tehát egy egy, elsősnek, egy általános iskolás elsősnek a korepetálásáért sokkal-de sokkal többet kérnek, mint óránként 330 forintot. Tehát itt van egy lehetőség, évele. Nem érsz vele? Te bajod. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmetek, szeretlek benneteket, sziasztok!